Ще п'ять днів тому з цього мосту люди ловили рибу. Нині ж через те, що рівень води у Дніпрі піднявся, ця територія затоплена. Кожен день вода піднімається на 5-10 сантиметрів, каже жителька села Біленьке Запорізького району Світлана Задорожня. Згадує, що наприкінці січня, аби дійти до води, треба було спускатися з містка. Нині ж він під водою. Раніше на майські свята ми сюди приходили, відпочивали, відзначали праздники. Можна було зайти. Сейчас вода поступила, посмотри вище. Ми навіть не можемо зайти на свої території. Вода прибуває і вода прибиває, і прибиває. Що буде далі, не знаємо. Сподіваємося, що почне уходити. А це інша частина біленького. Тут будинки місцевих розташовані поблизу затоки Каховського водосховища. З весни тут починають саджати городину, картоплю, цибулю та інші овочі. Нині ж частина городів підтоплена. Пані Світлана показує частину городу, яку підтопило за останні кілька днів. Кожного дня з чоловіком ставлять відмітку, щоб побачити, наскільки рівень води підвищився. Оце було вже ввечері, а сьогоднішня вода була оце ж колоцієї. Оце трошки відтвернувся і її згоняє. Видно, туди, в Дніпро. З декабря місяця було сухо. А... І сухо було так, що взагалі, я вам кажу, не можна було перейти, можна було пішком перейти на ту сторону. Ми з 90-го року тут живемо, тут такого не було взагалі. Ну я такого не було. Було підходило до городів, да, була, була вода височенька. Ну такого. Даже Предположити, ніхто не мог, що таке буде. Жінка розповідає, відтепер частина врожаю, який садили місяць тому, зіпсована. Висаджується картопля і слідом висаджується буряк, тому що йому треба багато влаги, щоб воно зійшло. Тому ми і висадили. Часник – то зимий, доходить до клубника. А у людей воно очки під теплицю вже дійшло. Вода почала на городи приходить ну, десь неділі на дві назад. Почала різко підходить, потім зупинилися, а потім знову почала. А тут, поблизу городів, люди ловлять рибу. Пан Микола Рибалка розповідає, за 10 років життя у селі такого високого рівня води не бачив. Раніше ми сиділи, отам де верба, от там ми сиділи, то був берег. Ось це все я гуляла, а потім кожен день, і от вчора я був, отам де мій стульчик, там ще можна було, ну, була як суша, а сьогодні вже вона сюди прийшла. Ловиться карась, невеликий. Ну, місяць тому я був ловилась красноперка і тарань. Зараз тільки карась. Ну, м'який. Там ловиться крупніше, але там, щоб зайти, треба ось такі сапоги, щоб було Рівень піднявся через опади та скид води на Дніпрогеці, каже заступниця начальника обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сурокіна. За її словами, цьогорічне водопілля вище критичної норми на 4-13 сантиметрів. Складнювала ситуація з тим, що протягом квітня у нас була дуже велика кількість дощових днів. І, наприклад, по місту Запоріжя був встановлений кліматичний рекорд. Кількість опадів за цей місяць до 2023 року становила 133 мм, що відповідає 325% від місячної норми, тобто більше 3 місячних норм, а опадів випала в цьому місяці. І плюс скиди національно пропуску весняного водопілля, плюс скиди води з водосховищ, які знаходяться вище. Підвищений рівень води спостерігатиметься до 4 травня, сказала Тетяна Сорокіна. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.